السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فيديو جديد لشقه للبيع في شارع جزيره العرب شقه مساحه ميتين متر العماره فيها اثنين اسانسير والشقه دور ناشر وفوقينا ادوار مش اخر دور التفاصيل والسعر هتلاقوه اسفل الفيديو اول ما بنخش من باب الشقه علي يدنا الشمال بنلاقي اول حاجه هنا المطبخ الشقة تتباع بالفرش والأجهزة. عندنا تكييفات زبليت موجودة. ميزة إن الشقة مش مجروحة. والشقة كلها نورة عندنا شقة تانية موجودة. بردك للبيع لو حد محتاج دور كامل يقدر ياخد دور كامل التقسيمه تحفه طبعا عندنا هنا فيو كده الرسيبشن بعد كده بنخش في طريقة التوزيع ده باب الشقه اللي احنا دخلنا منه بنلاقي هنا عندنا حمام الضيوف دي باب لطرقه التوزيع، ودي اول غرفه بتقابلنا علي ايدنا الشمال غرفه ماستر ده الحمام. والبانيو. دي مساحة اول غرفة. بعد كده بنطلع تاني في طريقة التوزين. بنلاقي عندنا هنا حمام بيخدم الغرفة اللي ظهري فيها بانيو شاور السخانات موجوده بعد كده بنلاقى الغرفه الثانيه بنلاقى هنا بابين منفصلين بغرفتين اول غرفه على ايدنا اليمين ماستر وفيها بردك بانو شاور ميزان القوات مش مجروحه ونوره الفيو شايف لحد جامعه الدول مفتوح بعد كده بنخش للغرفه الرابعه بردك الفيو بتاعنا مفتوح يبقى احنا عندنا اربع غرف فيهم اتنين ماسكر روم حمام يخدم الغرفه الثالثه وحمام للريسبشن بره وعندنا شقه مماثله ليها لو حد محتاج مساحه كبيره اتمنى لو الفيديو عجبكم تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايك وشير على قد ما نقدر عشان نقدر نوصل لاكبر عدد من الناس اتمنى الفتره دي تتابعوا باذن الله كل عملنا إن شاء الله وانتظروا مننا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته